البداية وأنا جالس على كرسي أمامهم أحكي ماذا فعلت في كل تلك الفئات من الطرف الآخر وعلمهم أصول الشقاوة يضحك ملأ شدقيه رؤيته ورؤيتي للفزع مما يحكيه هم يرون كل شيء ويخافون. أصف لهم ويا هول ما أصف لهم. أولادي كيف يجعلون الظلمة والظلمات في كل مكان. لا كاد أظهر لهم بشكل الأصلي لو ظهرت لهم به لأرتيتهم ولم يتبقى منهم شيء. إنني إبليس Thank <laughs> you.